ප්‍රබුමණ අශෝක බෝධිරාජාචාරාම විහාරස්ථානයේදී අතිපූජනීය ගලිකමුවේ ඥානදීප හිමියන් විසින් පවත්වන්නට යෙදුන සවිශේෂී ධර්ම දේශනාව ම සාධනාධයක් පවත්තුන් දැම පහසු ආකාරයෙන් තැන්පත් වෙන්න දුනාාම පහසු ආකාරයෙන් තැන්පත් වෙන්න එම ඥානදීපය අපේ හාම්බුරුවන් වහන්සේ වර්තමානයේ අපට ලැබුණ දහර්ම ගාණන් ඩධාරයක්න් වහන්සේගේ ධර්ම දේස්ශනාවම් බොදුගන අපි හැමදාම ශ්‍රවණය කරනවා විශේෂයෙන් අපේ විහාරස්ථානයේ සෑම සිනසුරාදා දිනයකම පටිගත කරන ලද ධර්ම දේශනාවත් උන්වහන්සේගේ විහාරස්ථානයේ පැවැත්වෙන අපේ විහාරස්ථානයේ ඉන්නතරවයි බෝධි පූජානීය පින්කම පැවැත්වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වර්ෂ ඉඳලා සෑම සිනසුරාදා දවසකම උන්වහන්සේගේ සමඳුර ධර්ම දේශනාවත් අප කෝස්සර වේරතුන්ග මහත්ම විසින් පතිි කරගෙන ඇවිදිෙල්ලා දහස් සංඛ්‍යාද පිරිස්සකට ශ්‍රවණය කරන්න ඉඩ අපි එදා ඒ හැම සෙනස්වා ධාවතම බණහවේ සජීවෙනමේ උන්වහන්සගේ ප්‍රති ගත කරන ලද ගරුම දේශනාවක්. නමුත් අද උන්වහන්සේගේ ඒ පිම්බර මුහුණ දැකගෙනම උන්වහන්සේ දේශනා කරන බුදුගාණ දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්න අපේ පින්තුන්ට වාසනාව වාග්ය අධි වීමුණා. ඒ නිසා එන් උපරේතය ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න පින්තුන් අදවස් ඉතාමත් ඕනකම මේ පින් බිම වල කල් වේලා ඇතුවන අපේ ආහමදු එක විතර මෙතන මහා උභවහන්සේගේ බුදුබණය පදයක් අහන්න මේ අවව මේ ක්‍රීඩා හිටියා. මේ උභවහන්සේට තියෙන පුදුමාකාර ආදරේ ගෞරවේ භක්තිය නිසා එනිසා විශේෂයෙන්මගේ අනුශාසනා නෙමේ අද වැඩගත් වෙන්නේ අපේ කල්යාණ මිත්‍ර මහත්මයා ප්‍රතිමා පිටාමත් ගෞරවයට ආරාධනා කරනවා අපේ හාම්බන් වහන්සේට ඉචාචිත්‍රාණු පොඩෝ දැහක් පූජා කරමින් ආරාධනා කරන විශේෂ නාම සාධනාදයක් පවත්වනවා එමනම් අපේ නම් රණයේ අපගේ අනුකම්පා වෙන තුරු රදබන දේශනා කිරීම දැස සාමත්වවරුන් නැවතුවතාව සාධාරණයි නැවතත් අඳනදා සාධාරණයි ධර්ම දේශනාවට පෙර කුණිකාර්මයක් ඔබට දැනුවත් කරන්න ඕනේ පිටතේ ඕන කරන්නේද තියනවා ඒ නිසා තින්නතුන් ආදීලා බලට කො냐 දි දෙකෙන් තංග වලින් වාදියේ ඊළඟට ඔබ ළඟ තියෙන ජංගම දුරකථන තියෙනවනේ ධර්ම දේශනාව අවසන් වෙනකල් දුරකථනේ නිහඬ කරගන්න නිහඬ වෙන්න ඉන්නපාවා බැක් එකෙන් බලන්න ධර්ම දේශනාව අවසන් වෙනකල් දී ෆෝන් එක නිහඬ කරගන්න ඊළඟට පුල්චි දරුවෝ පිටිකමං කැඳහන හූටි යන ගත්තොත් ලංගු ඉදණයට බාධාාවක් නොවන විදිහට දේශනාවට බාධාාවක් නොවන විදිහට පොඩි ആയി තියා ගන්න. ඔය ටික මතක තියා ගන්න. ඊළඟට උපු බොහෝ වෙලාවක් තියෙන අපි මම බෞද්ධ ආරූප වහන්සේ ධර්ම දේශනාව කටිකට කරලා එකහමාර දෙකහමාරට කොළඹට පිටත් වුණා. ඒ නිසා චුට්ටක් වෙලා ගියා. අපි දේශනාව ආරම්භ කරමු. හැම සාධකාරයක් වේලා නමස්කාරය කියන බුද්ධං ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංගං සරණං ගච්ඡාමි ද්විතියං පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තුතියම්පි ධම්මං සරණං Duti ammpi sanggang saranaang gaca tapi ammpi hudang saranaang gaca tapi ammpigammbang saranaang gaca tapi ammpi පානාතිපාතා වේරමණී සikkhආpadං සමාදියාමි පානාතිපාතා වේරමණී සikkhආpadං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සikkhආpadං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සikkhආpadං සමාදියාමි මුසාවදා වීරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි ස්තුරාමීරය මච්ඡපමා දක්ඛාන වීරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි තිසරනේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං අප්පමාදී බං සම්පාදීත සමංකා චක්කවාලේසෝ පත්‍රා දේවතා සද්දම්මං මොනිරාජස්සු සුනන්තු සග්ගමොක්කදං ධම්මසවන කාලෝ අයම්පදම්තා ධම්මසවන කාලෝ අයම්පදම්තා ධම්මසවන කාලෝ අයම්පදම්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුදස් නමෝ තස්ස වරහතු සම්මා සම්බුදස් ස෷෋ ෆරා වෙයර 접종 ෆයේ හර Evans සේ අන Thanksgiving සෙ නිවේ הזigns සා ා හේ සළන්වේ සෙයර ව ඔදෙville x Sozial අද මේ ධර්ම දේශනාව වෙනුයින් මේ කුණ්‍ය භූමියට මේ බෝධීන් වහන්සේ අභියස පීඩාංගණයේට වැඩම කොට වදාළ අවට ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයන්හි පූජනීයායික මාහිම් පාණන් වහන්සේලාට උතුු පූජනීය වන්දනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාසනාවන්තින් තුනි කොබ හැම දිනම අද මේ ධර්මදේශනාවේ ප්‍රධානම අරමුණක් මේ උතුම් විහාරස්ථානයේ පූජනීය නායක මාහිමියන් පාරංච වහන්සේවන ඇහිලියදල මංගල පූජනීය නායකහාඳුරන් වහන්සේගේ 36 වෙනි දින මාර්තු මාසයේ දිනට ආශිර්වාද තාර්තනා කරමින් තමයි අද උතුම් ධර්මදේශන අවසන් කරන්නේ. සඟුන් වහන්සේටත් වැඩම කොට වදාළ පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත් ඔබ හැම දිනාටම මේ තුන් ධර්ම ශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා සිතාශ්‍රියවතරයි. පිටු තුනයි අදා පිටේ පේනවා මේ රටේ වේගෙන් ධර්මී බැබලීමක් පේන්නේ නැතුමයි. මේ අවුරුදු 10 එකට 15 එකට අපිට මාසිකට පොලේ දවසට රැහැට විතරයි බන ටිකක් අහන්න ඉස්සර රජේ වන් විදියේ පෝය දවසේ රැයට බණක් ගියා ඉස්සර. අද වෙන මේ කොට පැය 24ම බණ ඇහෙන. ඔබ මීට අවුරුදු 15කට 20කට යහ රුවන්වැලි මහා සෑය ළඟට ගියා නම් යන කොටයි අද යන කොටයි වෙනසක් වෙන්නේ නැද්ද? අද දවසේක කප්රු කීයක් පලන්ඳනවද බලන්න? අද දවසේක malonyl කී තැනක පිංකම් දිනනවද බලන්න? ගෝවාන් වහන්සේ මහ සෑයට මෙහිට අවුරුදු 10කට 15කට දීහා ගත්තොත් පිච්චමල් පූජාව විතරයි පින්කමක් හැටියට තිබෙන්නේ. අද වෙනකොට දාස්පෙති යමල් පූජාව, අනමල් පූජාව, නෙළුම් මල් පූජාව, පිච්චමල් පූජා තියෙන හැම මලකම පූජාවල් තියෙනවා. අද ලංකාවේ මේ ටික කාලයේ තුල පුදුම ප්‍රිබිධීමක් පේන්න තියෙනවා. ඒකට හේතුව මේ ධර්මයේ මතුවෙන්නේ ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න අවුරුදු 400 500 කට පස්සේ අපේ රටේ මේ ධර්මයේ මතුවලා ඉන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ දහස් ගණන් මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිය කාල අහලයි. හැබැයි එතනින් පස්සේ විතින් විත විනාශ වෙමින් විනාශ වෙමින් යවිලා අවුරුදු 400 500 කටහා අපේ රටවල් පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි ආක්‍රමණත් එක්ක අවුරුදු 400ක් විතර අපි බට කනවා. අධිරාජ්‍යවාදීන්ට යටත් වෙවි යටත් වෙවි මිනිස්සු යුද්ධ කර කර පුදුම දුකක් වින්දා. කොබහල ඇති ওই කාලින්ක මාගේ ඇතුළු 24000 කැලණි විහාරය විනාශ කර ඒ තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ 9 වෙනි වර්ෂයේ 500ක් මහ රහතන් වහන්සේලා සමග කැලණියට වැඩම කරලා ඉස්සල්ලාම කැලණි ගඟේ පැම් පහසු විලා ගොඩට වැඩම කරනකොට නාගලෝකේ නාගයන් ආරාධනාවක් කරා අනේ ස්වාමීන් අපිට වන්දනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ කැලණි ගඟේ රලෙම් මුවවන තැන සිවිපා ගම් පතුලේ තිබුවා කියලා සඳහන් වෙනවා නාගයන්ට වන්දනා කරත්. හැබැයි අදා පිට ඒක මෙහා ගන්න නැහැ. ඉතිහාස පොත්වල තිබුණත් කැලණි ගඟේ රළේ මුවාවන තැන පිහිටවූ Siri Pass අද දකින්න නැහැ. ඒකට හේතු ඒ Siri Pass අපිට වඳින්නද? නැහැ. නාග ලෝකේ නාගයන්ගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැම් පහසු වෙලා ගොඩට වැඩම කරාට පස්සේ උන්වහන්සේගේ නාම පරි අපේ ධර්මයේ කියන්නේ ධීයාසතක 13 වහන්සේ කියලා. බුදු කෙනෙක් පරිහරණය කරපු යමක් ඇද්දා අපි ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රය අපි කියන්නේ බුදුහාඳුනගේ පාත්‍රය කියන්නේ අපි කියන්නේ පාත්‍ර 13 වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දරාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දියගෙන ගිය වාජනේ අපි කියන්නේ දබරා ධාතුන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නානකඩේ අපි කියන්නේ දිය සාතක ධාතුන් වහන්සේ. එදා හරුගංගයින් පම් පහස විලාුණට වැඩම කරලා ගලක් මත ඉදුඩ තැළෙනී ගලක් මත වැනුවා ටික වේලාවකින් ගන්න හදනකොටී ගලන්තම පිහිටලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා සාමීනී බහන්සිතුල්හන්සේ දීසහාටකී ගන්ද බෑනේ මේ ගලට පිහිටලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මේ දීසහාටකියත් වැඩි කරලා චෛත්‍යයක් හදවන්න කියලා එදා ඒ කොට සැලණී සිවුරුදාගබ නමින් චෛත්‍යයක් ඉදිකුණා කියලා ඉතිහාසෙ තියෙනවා ඊළඟට ලග මග විසිහතර දහත් හමුදාවක් තරදි නැවිල්ලා එ ගොඩ කැලනයේ සියුරු දාග ඉස්සලා විනාස කරයි ීළඟට වෙහර විහාර විනාශ කර කරයි කෙල්වරක් ජනකම් ලංකා විහර විහාර ගිනිතිතිය විනාශ කරාය අනුරාධපුරේ ඊට බෞද්ධය අල්ල ගෙන අතपाයි කැපවා ඔහම වනාට පස්සේ රුවන් වැරි සෑ අකමස්ථන කෝම කැලෑ වෙලාिया ඔබ බලන්න රුවන්වැලි මහා සෑය ගැන තියෙනවා රුවන්වැලි සෑ විහාරස්ථානයේ තියෙනවා 1860 ගණන්වල රුවන්වැලි සෑ ආයම හොයා ගන්නකොට කැලෑවිලා තිබිලා සම්පූර්ණින් පස්කම් දක්වා දීලා ওই අටමස්ථාන සොරස්මස්ථාන වනාන්තර බවට පත් වුණා දැන් අපිට මේ අධිරාජ්‍යවාදීන්ගෙන් විගහස ලැබිලා ගොඩාක් හරි ඊට පෙර වාරي 4ට නිදහස ලැබිලා අවුරුදු කීයද 70යි මේ අවුරුදු 70ෙත් අපි අවුරුදු 30ක් විතර යුද්ධකින් බටකෑ දැන් යුද්ධ ඉවර වෙන අපිට අවුරුදු 10ක් 12ක් වගේ ඉන්නේ මෙන්න මේ යුද්ධේ අවසන් වීමත් සමග තමයි ওই බෞද්ධ යානාලිකාවල් 24ම බණ යන නාලිකාවල් පටන් ගත්තේ අපේ රටේ සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති ආව අන්න ඉතන ඉඳන් තමයි මේ ප්‍රබෝධි පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා මෑත කාලේ ජීවත් වෙන ඔබ බොහෝම වාසනාවන්ත කිරිසක්. මේ දවුරු දහයකට 15කට පෙර මියපරලව කිය ඔබේ ආචිල සීයලට අම්ලක ආස්තලට මේ තරම් වාසනාවක් නැති අපේ පුංචි කාලේ বনක් කැහුවොත් මොනවද අහපු බන? ඒ කාලේ බරමස් මූර රජා තමයි හිටියේ. කොහේනි කරුණක් ඒකද හේතුව මිනිස්සුන්ට කියවන්න පොත් නැහැ. පන්සල් වලවත් ත්‍රිපිටක පොතක් හොයා ගන්න අමාරුයි. පරණ රජ මහ විහාර පරණ පන්සල් වල තමයි ඔය ත්‍රිපිටක පොත් ටිකක් හරි පුස්තක පොත් ටිකක් හරි තිබ්බේ. තමයි මුළු ත්‍රිපිටකයේම ආයම සරලව වෙලා මේ බුද්ධජානති ත්‍රිපිටකය පන්සල් වලට බෙහෙර විහාර වලට මිනිස්සු අතරටපත් උනේ. එතකොට මේ මේ තකේ ඉඳන් අවුරුදු 10ක් 15ක් වගේ ඉඳන් वेगवेग ධර්මයේ මත වේගෙන එන රටේ අපිට පේනවා හැම තැනම මිනිස්සු පින්කම් කරනවා 10000කනම් මිනිස්සු 5000න රටේ එකතු වෙනවා ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඔබ දක්ස වේ. එංගතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා දැන් අවුරුදු කීයද යන්නේ य रदिद में लबन बुदජාनन वहां से पिरणवान फलावु दिशांय टडान या ताममी लोगों के बुद्ध अदिष्ठान पावतिनों धन वनों बुद्रජාණन वहां से की सार्वाच्य दंतुम वहां सेिला लोग के पाव 19 से बुद्ध अविष्ठान मत्र पටों को श्िरीपाांस कहन අස්්‍ර පල බෝධීන් වහන්සේ දෙතිස් පල බෝධීන් වහන්සේ මේ ලංකා භූමය පවති පිතුන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිලිනිවන් පානකොට අනාගතය දිහා බලනවා තවල් ලෝක බොහෝ පින් ඇති අයි අනාගතය පහළ වෙනවා ඒ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ සියසින් දකින්න වාසනාව නැති වෙන හැබැයි උතුරු ජානන වහන්සේ පිරිණිවන් මංචකේ ඉඳන් අදිස්ථානයක් කරනවා මාගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා මේ මේ ප්‍රමාණයන් දෙවිසීවා දෙව් මිලිසුන්ගේ අවුරුදු 5000ක් යනතේක ලෝකෙ වැඩ සිටිවා කියලා අදිස්ථානයක් පිළිදේ බුද්ධ මතයි ධාතුන් වහන්සේලා විස්ිරෙන්නේ දැන් කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධාතු විසිරින්න අදිස්ථාන කරලා නැහැ. කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කරාට පස්සේ සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා එක කැපියට පිළිටියා කියලා. ඒක ඝනො පිහිටන. සම්දෙන විවර කරනකොට රත්තරන් කුට්ටියක් වගේ සියලු ධාතුන් වහන්සේලා එක කැපියට එකත පිහිටනවා. අපොසන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් එකම ධාතු තැන්පත් චෛත්‍යයයි කියන ලෝකී ඉදිකරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි අපි සරණ ගියේ අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ අනාගතයේදීහා බලලා ධාතුන් වහන්සේලා මේ මේ ප්‍රමාණයන්ගෙන් විසිරේවා කියලා අදිෂ්ඨානය කරගත්තා. ඒ අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ උන්නහස්සේගේ ශ්‍රී දේහයේ දින 7ක් මහජන ප්‍රදර්ශනයක තිබා කිය. අද නම් දවස් 7ක් නිකන් කියන්න බුණාද කෙනෙක් බරුණාම නේ. බුද්ධ අදිස්ථානී කියන්නේ මේ දැන් පිරිනිවන් පෑව වගේ කිසිම වෙනසක් නොවි දින 7ක් ශ්‍රී දේහයේ තිබුණා. ලක්ෂ ගණන් සැදහැවතුන් මල් සුවඳ දුම් පූජා දාවි අරගෙන වැල නොකැඩි යවිලා ශ්‍රී දේහයේ වන්දනා කරගත්තා කියන. දමස් හතකට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් මංජකේ දේශනා කරපු ආකාරයටම සඳුන් වතුරින් දෝවණේ කරලා සුවඳ පැන් ගල්වලා ඉස්සෙල්ලාම අලුත් සිවුරක් ඔතනකොට ඊළඟට උඩින් කපුපුළුම් පටලයක් හිතුවා ආයෙමත් උඩින් අලුත් සිවුරක් හිතුවා ආයෙමත් කපුපුළුම් පටලයක් කොයි විදිහට සිවුරු 500 කිනුත් කපුපුළුම් පටල පතරංග වලින් සකස් කරපු රන් දිනක් තුල tempත් කරා. සඳුන් දරවලින් සකස් කරපු සඳුන් චිතකේකට නංවලා දැන් මල්ල රජදරුව හතර දිනක් ජතහවල් බැඳලා සුදුවතින් සැරසිලා චිතකේ වටා ප්‍රදක්шина කරමින් චිතකයට ගිනි දල්වන්න ලෑස්ති වුණා. ගින්න තියනකොටම ගින්න නිවෙනවා. මල්ල රජදරුව අට දිනක් ගිනි දල්වන්න හැදුවා ඊත් බෑ. 16 දිනක් උත්සාහ කරා අවසානේ මල්ල රජදරව අහන ස්වාමීනි ඇයි මේ? එතන වැඩ සිටියා දිවස් අතර අද්ද tempat අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ දිවසින් බලලා කියනවා දෙවියන්ගේ අදහස වෙන්නේ කක් දෙවියන් කැමති නැ කිව චිතකයට දැම්ම. එතකොට මල්ල රජදරව අහන ස්වාමීනි ඇයි මේ චිතකයට ගිනි දල්වන්න බැරි දෙවියන් අකමැති? උන්වහන්සේ දිවසින් බලලා කියනවා මහා කාශිප මහරහතන් වහන්සේ 500ක් භික්ෂූන් පිරිවර ඉදන් පාවා නුවර ඉදන් කුසිනාරාවට වඩිනවා ඒ වෙනකොට බුද්ධ ශාසනයේ තමයි මහා මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් පාන අවුරුද්දකට කලින් තමයි සැရိයุต මුගලන් අගසෞදෙනම පිරිණිවන් පාන ඊළඟට අසූමහ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අතර ශේෂ්ඨම කෙනා තමයි මහා කාශික මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ කොයි වගේ කියලා දහරතින? බුදුන දානන් වහන්සේ වගේමයි කියේ. මහා කාශික මහරහතන් වහන්සේට තිබුණා කියනවා මහා පුරුෂ ලක්ෂණ හතක්. සමහරු ඈතින් දැක්කට පස්සේ රැවටේ නැහැ. අන්න බුදු හාමුදුරු වඩිනවා කියලා එනිසා භුද්‍රජානන් වහන්සේ පිරිණිවන් සාමත්වෙයි මහා පාහසික මහරහතන් වහන්සේ මිනිස් අතරට වැදී නැහැ කියන. බුදුහාමුදුරන්ට අගෞරවයක් වෙයි කියන හේතුව නිසා උන්හන්සේ වැඩ සිටි කැලි. මහා වනාන්තරයේ ඇතුලේ පිටවලි ගුහාවේ තමයි බොහෝ කාලයක් තනියම වැඩ සිටි දූතන්ද වෙලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් පෑවා කියලා දෙවියන්ගෙන් දැනගත් උනහසෙ සමාපත්තියෙන් අදිස්ත්‍රාන කළ බැලුව නුවණට වැටහුණා දිවසේක ඒකත්. එදාම 500ක් වික්ෂූන් පිළිවරාගෙන කුසිනාරාවට පිටත් වෙලා එනවා. දැන් මහාකාශ්‍යප වඩිනකොට හිතනවා තනියමත බොහෝ බුදුරජාණන් වහන්සේව දකින්න බැරි වුණා. උනහසෙ මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන ශාලව අනුෝධයහන කිරිනුවන් පාලා. උනහසෙගේ ශ්‍රී දේහය කරන්න කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ Siri Patul මට නලලිකියා වෙන වන්දනා කරන්න ලැබේවා ලැබේවා කියලා හිත හිතෙනවා. ඔය සිටු විල් දකිනෝ දෙවිවරු. මහාකාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ සිටු විල් දකින දෙවියන් කීතරකේත ගිනිදල්වන්න දෙන්නේ නැහැ. ගින්න තියෙනකොට දෙවියන් ගින්න නිවනවා. අනුරුද්ධ මහ වහන්සේ දිවසි බලලා කියනවා මහාකාශ්‍යප වහන්සේ වැඩම කරලා තීගු පරිදිමත් කිහි කිය දේවානුභාවින් ගිනි ඇවිලුනා කියලා සඳහන් වෙනවා මල්ල රජදරවන්ටවත් කිසි කෙනෙකුට ගිනි දැල්වන්න ලැබුණේ දේවානුභාවින් සනින් චිතකේට ගිනි දැල් වෙන මෙහෙම ගිනි දැල් වෙනකොට eterna හිතේ බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලා දෙනම 이르දෙන් චිතකේ ඇතුළට යනවා ගිනි දැල් එක්කෙනෙක් තමයි සරදු කියන මහරහතන් රහසි උනහසී තේජුම කසිනේජ සමවැදিলা ගිනිදල් අතරින් ඇතුළට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ග්‍රීවා 13 වහන්සේ අතට ගත්තා. ග්‍රීවා වහන්සේ කියන්නේ බිල්ලේ තියෙන අස්ති දාතු හතක් මේ ග්‍රීවා 13 වහන්සේ අතට අරගෙන අහසින්ම වැඩම කරේ කොහෙටද? ලංකාවට. මයංගන චෛත්‍ය රාජාණන් වහන්සේ තුල විවා දහතුන් වහන්සේ temp කරා සරදු මහරහතන් වහන්සේ ඊළඟට එතන වැඩ සිටියා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කීෙන මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඉරුදින් චිතකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වාම යටි තලදා වහන්සේ අපට ගත්තා ඒ දලදා වහන්සේ තමයි කලින්පු රට බ්‍රහ්මදත්ත රජු වණ්ඩ දීපු දලදා වහන්සේ අද මේ වෙනකොට මහනුවර ශ්‍රී දලදා මාලිගාවේ වැඩ ඉන්නේ චිත්තදී ගිනිදැල් අතුරින් හේම මහරහතන් වහන්සේ අතටගත් වාම යටි දලදා වහන්සේ අදාපේ රටේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩඉනවා වගේ මහනුවර ශ්‍රී දලදා මාලිගාවේ සියලුම 13 මහන්සිලා 7 දින ඉතිරි වුණා. බුදුජානන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහණී වෙලා ඉවරෙ විටකොට දේශනාව විතින්නේ අවට තිබ්බ සල්ගස්සල අතු ඉබේම චිතකේ දෙසට නැවිලා පොළොවෙන් උරාගත් ජල දහරාවන් අසුවකින් චිතකිට විහිදුනා කිය. දෙවිවරු චිතකේට වැසිය දැහැලින සලස්ුවක් කිය. ගිනි නියුණකට පස්සේ තම් දෙන තැම්පත් කරා ඇතෙක් මත තැම්පත් කරා randomena vivara karanna kalin bohom lassana sarasapu athek mata randomena tempat karala nagari piraharakin pradakshina kala ehema piraharakin pradakshina karala nagari meda hadala thibuna malla rajadaruwange upawarthana sala wanodihane lassana mandapaya me mandape eka thamai randomena wadanna gine awe athek hita piraharin anne thana දහතුන් වහන්සේලා රජවරු අට දෙනෙකුට සමසී බෙදලා දෙයි. පිංගතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ අධිෂ්ඨානයේ මත විශාලම දහතුන් වහන්සේලා හත් නමක් ඒ තමයි විශාලම දහතුන් වහන්සේ තමයි ලලාට දහතුන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ නල සලිමි කිස්කබල ඉදිරියෙන් තියෙන අද මේ වෙනකොට කොහේද වැඩි ඉන්නේ? මංගල මහා චෛත්‍ය තුල වැඩ ඉන්නේ ඒ උතුම් ලලාට දාපු මහසී. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සතර දලදා වහන්සීලා. සුදු බුදුරැස් මිහිදිට්ඨ ශ්‍රී මුකීතුල සතර දලදා වහන්සීලා නොකැඩි නොබිදි නොවිසිරි ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට. මේ සතර දලදා වහන්සීලාගෙන් වාම යටි දලදා මහසී තමයි හේම මහා නාථ වහන්සේ අතට ගන්න. අනික් දලදා වහන්සේලා තුන් නමකින් දකුණු දලදා වහන්සේ නමක් අද මේ වෙනකොට පුලුන් නරවි සෝමාවති චෛත්‍යය වැඩ තමයි ජයසේන නාරජු නාගලෝකයේte අරගෙන ගිය වහන්සේ නාගලෝකෙන් වඩම්මගෙන ඇවිල්ලා තමයි සෝමාවති චෛත්‍යයට ලැබුණේ. ඒ වගේම ඩ්‍රෝණ බමුණ ජටාවේ හංගවද්දත් දලදා වහන්සේ අද වැඩ දේවල ඔබ සිළු මිනිසයි තවත් දකුණු දරදා වහන්සේ නමක් අද දෙවියන් වන්දනා කරන. අනිත් වාම වහන්සේ ගහම්දරව දේශේට අරගෙන ගියා කියලා ඒ කියන්නේ එතනින් යහ ලොකු විස්තරයක් අද හොයාගන්න එදා ගහම්දරේ කියලා තියෙනවා පකිස්තානයේ රට. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විසාලම ධාතුන් වහන්සේලා තමයි අකුඩා ධාතුන් වහන්සේලා. බිල්ල වම් මත දක්වා වම් පුරෙහි අස්තියට අපි කියන වම් අකුදාතුන් වහන්සේ. අද කොහෙද වැඩ ඉන්නේ? බම්බල වල සලු මිනිසའི་ තමයි වම් අකුදාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ. දකුණ වහන්සේ දෙව්ලව තිබුණේ මිහිඳු මහ වහන්සේ සුමන සාමනීලයන් වහන්සේ ලවා වඩම්වල අනුරාධපුර තූපාරාම සෑයි කරලා තියෙන දකුණු අකුදාතුන් වහන්සේ එතකොට මේ වෙනකොට ගත්තොත් ඔන්න ඔය 13 ධාතුන් වහන්සේලා හත්නම තමයි ලලාට ධාතුන් වහන්සේ, සතර දලදා වහන්සේලා, අකු ධාතුන් වහන්සේලා දෙනම නොකැදී, නොබිදී, නොහිසිරි ඒ විදිහටම ඉතිරි වුණා. අනෙක් සියලුම ਸਰවඥ ධාතුන් වහන්සේලා මුම්පියලි ප්‍රාමාණික කඩසහල් ප්‍රාමාණීට අපේට ප්‍රාමාණීට පිළිගල ගියා කියලා. පින්වතුනි බුද්ධ අදිස්ථානයේ කියන්නේ අවුරුදු 5000ක් යකට මේ උතුම් ਸਰවඥ ධාතුන් වහන්සේලා දෙව්මිලිසුන්ගේ වන්දනා ලැබුමින් පවති වාශිල අවිස්ථානයක් තියෙනවා. දැන් අදත් මේ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා අවුරුදු 2500 දානක් ගියත් දෙව්මිලිසුන්ගේ වැඳුම් ලැබෙනවද නැද්ද? වැඳුම් ලැබෙන කාලේ මොන වගේ සතුරු උපක්‍රම ඇවිල්ලා අටමස්ථාන සොළොස්මස්ථානවල වැතුනත් ආයම පින්වන් තායමන් පහළ වෙලක් ඒවා ඒ විදිහටම පොඩ නගල දෙව් මිනිසුන්ගේ පොද පෝය ලබාන මට්ටමට හදලා ගන්නවා ඒ 13 මහන්සිලා විකින් විතර 13 મંદિર චෛත්‍ය වල tempat වෙදී දෙව් වන්දනා ලබන පින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාවා තව අවුරුදු 2400 ගණනක් යනකම් මොන විදිහේ ප්‍රශ්න උපක්රම ඒ 13 බුද්ධ අදිෂ්ඨාණයෙන් වැඩිනා. ධාතු පරිණිරවාණී කරන මහිතීන් සුට්ටක් කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙනවා පිරිණිවන් පෑ තුනක්ද. දැන් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් පෑවා කියපුව ගමන් මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාන වනෝද්යන පිරිණිවන් පෑ. ඒ පිරිනිවන් පෑමට ධර්මීය කියන්නේ අනුපාදිශේෂ පරිනිවාණය පිළිවන් පානවා කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ජීවිතයේ පළවෙනිම පිරිනිවන් පෑම තමයි ක්ලෙෂ පරිවර්ණය. කෙලෙසුන්ගේ පිරිනිවන් පෑම. ඒකට ධර්මීය කියන වචනය තමයි සෝපාදිශේෂ පරිනිවාණය. උපදි කියන්නේ කෙලෙස්වල ක্লেෂ තුන්ගේ පරිණියෝන් පානවත කියනවා සෝපාදි ශීෂ පරිණිරවාණය කිය. එහෙමනම් බුද්ධ ගයා වජිරාසන පුණ්‍ය භූමිය මතදී සියලු ක্লেෂුන් ප්‍රහාණය කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම අපි කියන්නේ ක්ලේශ පරිණිරවාණය. සෝපාදි ශීෂ පරිණිරවාණයට පත්වීම. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් පුරාවට අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ ලෝකිත දේශනා කළ එදා සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කළ මල් නදිදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්යන පිළිවන් පෑර. ඒ පිළිවන් පෑමට අපි අනුපාදිශේෂ පරිණිවාණයෙන් පිළිවන් පානවා හැබැයි බුද්ධ ශාසනය ආ අවසන් වෙන්නේ ධාතු පරිණිවාණය සම්පූර්ණ ඔය ත්‍රිවිද පරිදි නිර්වාණයන්ව අවසන් විත් තමයි කියන විශ්වේ බුද්ධ ශක්තිය බුද්ධ අදිස්ථාන සියල්ල අවසන් වෙලා යන පැන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිණිවන් පෑම් තුنين දෙකක් වෙනා ඉවරයිද? සෝපාදිශේෂ පරිණිර්වාණයයි අනුපාදිශේෂ පරිණිර්වාණයයි සිදු වෙලා හැබැයි බුද්ධ අදිස්ථානීය මත ਸਰවඥ ධාතුන් වහන්සේලා ලෝකී తాම දේ වූ මිණිසුන්ගේ වන්දනා ලැබමින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ 13 වහන්සේල ලෝකෙ වැඩින්න 13 වහන්සේලා පිරිණිවන් පාන හැටි ගැන තියෙනවා ධාතු විවන්ණ කට කතා කියලා තියෙනවා මහා පරිණිභාන අටුවා කියලා තියෙනවා 13 වහන්සේලා ගැන සඳහන් වෙන විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා පොත්පත් ගණනාවක ඊවැය සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් පාලා අවුරුදු 5000ක් වෙන විසක් වූ ඒ ඉස්සදලාම ධාතු පරිණිර්වාණය ආරම්භ වෙන්නේ කොතනින්ද? පිළහාර පානුව, රුවන්වැලි සෑය. අදත් අනාගතේටත් වැඩිම ਸਰවඥ ධාතුන් වහන්සේලා ලෝකෙ වැඩ ඉන්න එකම තැන තියෙන පූජනීයම චෛත්‍ය තමයි රුවන්වැලි සෑය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයේ සියලුම ධාතුන් වහන්සේලාගේ අටෙන් එකක්. එක ඩ්‍රෝණයක් වැඩ ඉන්නේ රුවන්වැලි මුළු සියලු මාස්තිදාතු වහන්සීලාගෙන් අටෙන් එකක් වැඩඉන්න රුවන්වැලිසෑය බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 5000ක් වෙන විසක් පොයි දවසේ රුවන්වැලිසෑය ධාතුගර්භේ වැඩඉන්න ත්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා අහසට පැන බුදුරුව මවාගෙන පෙරහර පාවනවා ඔබ දන්නවා බුදු කෙනෙකුට පමනක් කළ හැකි ඒ තමයි යමා මහ Buddha-Adhishkanin dahatun vahansi-la-adha Saruvajna dahatun vahansi-la-adha Yamaha-pelahara-paanda pulvangki Budrajaanan vahansi-pirinivaan pala Aorudhu-khanda-ahat-vina-visat-pun-puhu Davase-ruvanvali-sa-i-drohne-ap dahatun vahansi-la-adha දම්බති වූ පුත්තයා පුණ්‍ය භූමියට වඩිනවා කියන 13 වහන්සේලා සහිත බුදුරහසිං බුද්ධ ගයා වජිනාසනේ ළඟට වැඩම කරලා අහසී බුදුරුව වැඩ ඉන්නකොට ලලාට දාතුන් වහන්සේ අහසින් වැඩම කරලා ඒ බුදුරුවේ නලල්තලී පිහිටනෝ පිහිටයි අකුඩාතුන් වහන්සේලා දින මහසින් වැඩම කරලා දකුණු අකුඩාතුන් වහන්සේ වම් අකුඩාතුන් වහන්සේ පුදුරුජානන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයේ පිහිටි තැන්වල පිහිටන සතර දලදා වහන්සලා ශ්‍රී මුඛයේ පිහිටි තැන් පිහිටන අනේක්ෂ සියලුම 13 වහන්සලා අදාපි චෛත්‍යයක තැන්පත් කළ තිබත් බුදු පිළිමයක තියාගෙන වැඩවැඩ හිටියත් ඒ සියලු 13 වහන්සලා ඉදාට බුද්ධ අදිස්ථානෙ මත ඒ පුදුරුයි පිහිටි තැන්වල පිහිටලා දෝණ අතතිින් යුක්ත බුද්ධ හරීවය සම්පූර්ණෙන් මැවෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සියලුම සරච්‍ය දහතුන් වහන්සේලා එකතු වෙලා බුදුරුව මැවෙනකොට ඒ බුදුරුව අහන්සේ ආයමත් යනාමහ පෙළහර පාන වකි. දේශනාාව පෙන්නවා ඔබ අහලා ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා පළවෙනි සති අවසාන දෙව් සැකදුරු කරන්න වජනාාසනෙන් අහසට පැන ගලා යමාමහ පෙළහර පෑ අවුරුදු 5000 කට පස්සෙ වජිරාසනීට ඉහළ අහස යමාමහ පෙළහර පාන. එතකොට භූමාට දෙවියන්ගේ පතන් අපිතා බඹලව දක්වා දෙවිවරු සාදුකාර දෙනවා. සමහරු හඩා වැළපෙන. අනී මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච දහම් ඇස ඉක්මමින් පිරිණිවන් පෑවා. අපිට වන්දනා කරන්න හරි ඉතිරි වෙච්ච වහන්සේලාද පිරිණිවන් පානවා කියලා දෙවියන් හඳා වැළපෙමින් මල් අරගෙන හහසේ ඉඳන් මල් හිිනවා කියන හැබැයි මිනිස්සු ගැන කතාවක් නැහැ. ඒ කාලේ, يعني තම අවුරුදු 2400 ගානක් යනකොට මනුස්ස ලෝකේ අනාගතේ මනුස්ස ලෝකේ නම් ගැන හිතන්න බැහැ. මොකද ඊ කිසිම මිනිස්සු දැකලා හිත පහ දොනවා කියලා කොහෙවත් නැහැ. දෙවියන් ගැන ඒ බුදුරු අහසේ යමාමහ පළහර පානකොට තමයි සාදුකාර දෙමි. ඒ මන්ලිසමින් පූජා පවත් ගන්න. වජිරාසනයේ පොළවෙන් අහසට ඒ බුදුරුව මත අහසේ පහළ වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්ච ඉරියව්වේම වජිරාසනයේ මත වැඩ ඉන්නකොට විශාල බුදුරුවත් වජිරාසනයත් අහසේ වැහෙනවා කියලා. ටික යනකොට අළුවත් දැලිවත් දුම්විලිවත් පිටින්නොවි වජිරාසනය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර 13 වහන්සේලාගේ ලැබිච්ච බුදු සිරුර අහසෙම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. දෙවිලා පිළිසිලා අහසෙම අතුරුදහන් වෙනවා. ආයමත් ඒක තමයි ධාතු පරිණිවාන කියන්නේ. එතනින් පස්සේ අභයත ප්‍රමාණීව සර්වඥ 13 වහන්සේ නමක් ලෝකෙ කොහිවත් නැහැ කියන හොයන්නේ. ඊට පස්සේ ආදාපිත 13 වහන්සේලා චෛත්‍ය වඳින්න තිබුණාට ඒ ධාතු පරිนิර්වාණයන් පස්සේ කොහෙවත් ගෞතම බුදුහාමරන් විචේලා අභයත්‍ය ප්‍රමාණයවත් 13 වහන්සේ නමක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. වෙනවත් සමගම බුද්ධ අදිස්ථානින් පිටටු Siri Pa satahan lokin මැකිලා යනවා කිය. ඊවත් ඒස නාමල පේනවා දැන් ওই පිට කොබ නිකන් හරි ඔබට තේරෙනවා. තව අවුරුදු 2400 ගානක් යනෝ ওই කියන ධාතු පරිนิර්වාණය වෙන්නේ. 먼저 Cameron的话Realy one of the four years <laughs> ago, <laughs> 1.5ぁतunn 130ort И всп잖아요 J. The man of the 이상 of the И Zentri Rasyanya appeared in этот book About God Bill and He over the next capturing the unseen inside the unseen of the accesible And he rose with them දීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කහා සමානයි කියන ධාතුන් වහන්සේලා දෙකිනේ. ඇයි වෙන කාගෙවත් කොටසක් නෙමෙයි? බුදුරජාණන් වහන්සේ ගీම ශ්‍රී ශරීරේ දරාගෙන වැඩ සිටියේ ශාරීරික අස්ති ධාතුම වහන්සේමයි. අදා පිට ඕනතරම් පින් කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච මනුස්ස තුළ පුළුවන් තරම් පින් කරගන්න. කුසල අපිට පෞල් පිටින් අරගෙන නිවන් යන්න පුළුවන්ද දැන් ඔබේ පෞලේ හැමෝම සිරවкинуло හැමෝම බනහනවා නෑ එහිම බනහන්නේ සමහර වෙලාවට ඔබ මේ බනහන්නවත් ඔබට දැන දැන දේවල් වල ඉන්නයි නැද්ද අනේ මුණ්ඩ ඉන්නවා අපිට හැමෝම අරගෙන නිවන් යන්න මතක තියාගන්න යසෝදරා බිබීනිවන් පාන කොට මහපොළව පවන් සම්පාවුණා කියන. ඊ යසෝදරාවම කියම තාත්තා. ඒ පොළව පලාගෙනම පණ පිටින් අපායට ගියා. සුත්‍ර බුද්ද රච්චන. තමංගෙම එකම සහෝදරයා පොළව පලාගෙන ගිනිදල් මත වේලා පණ පිටින් අපායට වැටුණා. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේకి නේදයව අතර ගත්තා කීප දෙනෙක් නිවන් දකිනකොට මේ පවුලේ කීප දෙනෙක් අපායට වැටුනේ නැද්ද ඒක කාට සාධාරණයි ඒ නිසා අපිට සියලු දෙනා අරගෙන නිවන් යන්න බැහැ පින් යතිකෙනා හිසදිලි ගත්ත කෙනෙක් නින්න නිවන් මහන්සීන වගේ ධර්මය අල්ලන්න මහන්සී වෙන්න කියන ආයුධයෙන් පහරක් කෙනෙක් ද්වාරයක් සමීප කරන වගේ දරුකීය දියුණ කර ගන්න වීර්යය වඩත් ඒ නිසා ඔබට දැන් මේ යුගයේ තුල නිතර බණ අහන්න තියෙනවා දවසකට එක බණක් දෙකක් හරි අහන්න අපිට පැය 24ම බණ අහන්න බැහැ හැබැයි පැය 24ම බණ යන නිසා දවසකට ඒ සම්හාර අම්මලා ඉන්නව රයිසෙට ගිහිලා ඉක්ොටික් තැන් වල රෝධපුතු වෙ ඉන්නේ වෙන කරන්න දෙයක් උකුත් නැහැ උදේ ඉඳන් බනව තමයි රෝධපුතු වෙ ඉඳගෙන අර ධර්ම දේශනා දිහා බලාගෙන හිටනන නිඳ යනවා නැතිත්ත වෙනවා ආයි බලන්නේ තමයි එහෙම බන අහගෙන අහගෙන යනකොට කාලයක් යනකොට ධර්මී හිතට කාබ දිනවා පරණ කුරුදු අකුසල් ටික ටික යටපත් වෙලා කුසල් පැත්ත බලවත් ඒනිසන් ජීවිතේ වැරදි අඩෝපාඩු හදා ගන්න නම් බනම අහන්න පුරුදු වෙන්න. ධර්ම ශ්‍රවණයේ තරම් ਬਾහිණින් බනහන්න ලැබෙන්නේ නැවත් ඇතින. ඒක ලැබෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගෙන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මේ ධර්මයේ අවබෝධ වෙන්න නම් ਬਾහිණ කරුණු දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරයි සත්‍තරම ශ්‍රවණයයි. ්‍යයාන මිත්‍රයන්ගේ තමයි පිරිසිදු ධර්මය අපිට හන්න ලැබෙන හැබැයි කොච්චර බණ ඇහමුණත් අය විසි හතරම බණ ගියා ඔබ තුළ තියෙන්න්න ඕෑ ඒ ඇසු ධර්මය ලුවනිින් විමසීමේ හැකිය අහපු ධර්මය තමන් තුලින් බලන්න න්න ඒක අපි ෙනන යෝනිසෝ මනසිකායේ දෙෙනවා ඊළඟට දම්මානු දම්මතති පදා ධර්මයට අනුකූලව ජීවත්වීමේ දක්ෂකාය ඇති කරලා ඔන්න ඔය කරුණ හතර ඔබට ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබට මේ ලැබිච්ච මානව ජීවිතේ ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම විලාහිම බඳහන්න පුළුදේ ධර්මයේ දියුණුව කරගන්න. මේ ජීවිතේදී අම්ම කෙනෙක් එක්කනාව පිළිකාවක් ඇතිවිච්ච අම්මකෙනෙක්. ඒ අම්මා istri දැන් මැරෙන්න ඔන්නෙන්නේ. අන්තිමටම ධර්මාන්ත කියකදී තමයි අනේ මාව හාමුදුර ළඟට එක්කම් බලයල්ල කියන්නේ. අද ගමයි හාමුදුරංගන්ට එක්කන් පල යන්න කිව්වා ඊට පස්සේ ස්ත්‍රී දහලේ මේ දෙස්තරලක් කියලා දිනව කරන්න දෙයක් නැහැ කිසිම අම්මා කැමති දෙයක් කරන්නට මගේ ළඟට එක්කන් ආවා ඇම්බියුලන්ස් බුදුම විදිහට කිව්සේ ශාන්තිවා. "මේ අම්මා කතා කරගන්නේ තමාගේ මපුව අල්ලගෙන, "මේව හාමුදුරනේ මම දැන් මැරුණ සුදතිය කියනවා. මම හොඳට සද්ධාව දිනු කෙනෙක් මං කාලයක් හොඳට සීල් රැක්කා හැම පෝය දවසේම මගේ විතර සීල් ගත්තා කියනවා. දවස ගානේ බණ අහනවා ඒ අම්මව කියනවා හාන්කුරුණී මේ වගේ කොච්චර නම් මං කුම් වේලා මැරිලාද කියලා මේ කුළු ශරීරේ මං අතහැරලා ඉවරයි කියලා කියලා ඒ අම්මා දරුවන්ට කියනවා දරුවනේ පල්ලා මන් තියා hali බලලා උබලා පින් කරපල්ලා කියලා මං गेला බොරුවට අඬන්න එපා මං හොදට පින් කරගෙන මං කොහමත් සුගතී කියලා කියලා ඊට පස්සේ මං මරින සතිය වෙන සුගතී හිත පිහිට ඕන ධර්මයේ සිහි කර ගන්න හැටි අන්තිම මොහොතේ මරණ වේදනාව තුළ හිත හදා ගන්න හැටි කියලා දුන්නා. ඒ බණ ටික අහලා ඊට පස්සේ අම්මා කියවන් අපි දැන් යන් කියව හාමුදුරන්ට වද දෙන්නේ නැතුව. එහෙම කියලා අමාරු වෙන දැන් ළමයි පිටියක් මා උස්සලා ගන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ අධික එහෙම කියලා ටිකක් හැරිලා අදි දෙක තුනක් අරදරුව පොටෝ පිටින් උස්සගෙන ගියාට පස්සේ ළමයින්ට කියන මේ පොඩ්ඩක් හරෝ පම්පියල් පොතේ කියලා කිව්වහම දුන්නේ ඊමනාට මස හිතෙන ඔය තිවිය දීෝක දිහා දිහා ආන උභහන්සේ හම්බෙන් කියලා බලන්න කොච්චර විශ්වාසයක්ද කියලා දාම රැ නැරිලා මේ අන්තිමයේ දවසයි 2350. හැබැයි මේ පණ යනොොන්නෙ මෙන්න ඇට සැකිල්ලක් වගේ. හැබැයි බලන්න ධර්මීය දියුණු කරපු කෙනාට තියෙන හිතේ ශස්තිමත්ක බය නෑ. ওই වගේ කොඩාක් අපිට මුණ ගැහිලා තියෙනවා හොඳට 50 ක් වයි. හොඳට 300 ක් වයි. ධර්මී හිත පිහිටවාගෙන ධර්මීය දියුණු කරනවා. මට කියන හාමුදුරනේ එම්බ විලීමේ දෙවිවරු පේනවා කියනවා. රත්තරම් පාට ලස්සන දිව්‍ය විමානයක් පේනවා කියනවා. බුද්ධ දේශනාවේ කියනවා අපි මැරෙන්න කලින් අපි මෙහි තින් කරනකොට දිව්‍ය විමාන පහල වෙනවා අපිට. දවසක් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකයට කරලා දෙවියන්ගෙන් විස්තර අහගෙන අහගෙන යනවා පින්වත් දෙවියෝ මේ තරම් සැප සම්පත් ලැබුණේ මොනවා කරලාද මොනවාද ඔහුම අහගෙන යනකොට දොළොස් යො තුනක් විශාල ලස්සන හතරම් පාට දිව්‍ය විමානයක් දැක්කා විමානේ ළඟට ගිහිල්ලා බැලුවා ලස්සන විමානය ලොකු පිං කෙනෙක් වෙන්න ඇති කියලා බැලුවා දෙවිවරු විතරක් බබලි බබලි තියෙනවා එතනින් යන දේවතාවුරු පිරිසක් මොගලන්හාම් තුරවන්ට කියනවා මොග්ගල්ලාහණන් වහන්සේ ඔය විමානේ නම් පහල වුණේ බරණැස නන්දිය සිටුවර යට කියලා බාරොණේශා නන්දිය සිටවරයා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා විනුවෙන් ශාලාවක් හදලා සාංගීත දාහනයක් දීලා ශාලාව සංඝ සතු කරලා පූජා කරනවා. එතකොට manussලෝකයේදී ශාලාවක් හදලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයා වඩම්මල දානයක් දීලා ඒ ශාලාව සංඝ කරලා පූජා කරද්දී ඒ මොහොතේම තවතිසා දෙවිවළවව බොහෝ වෙනෙමින් දොලස් යො තුනක් විශාල දිව්‍ය විමානයක් ඒ මොහොතේ දෙව්ලෝ පහළ වෙනවා. දෙවිවරු කේනවා සාමීනී උබහන්සේ මනුස්ස ලෝකෙට වැදී යහම බරණසදී නන්දිය සිටුවරේ ඇනිම හදිසියවත් හම් වෙන්න පුළුවන්. ওই නන්දිය සිටුවරේ මනුස්ස ඔහුට කියන්න කියනවා අන්න ඔබ වෙන්නේ විමාන පහළ දෙවියන් ඔබ වෙනකම් බලාගෙන තව තවත් පින් කරලා කුසල බඩලා තවුතිසා දිවියන් අතරේ තම ඉන්න කියලා බිම් කියන්නට. මහරහත්න් වහන්සේ විමානේ දකින්නකොට නන්දිය කියන්නේ මැරිච්ච කෙනෙක්ද? නෑ, මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. නන්දිය සිටවරයා මනුස්ස පින් කර කර. ඔහු මනුස්ස ලෝකේ ශාලාවක් හදලා ගානියක් දීලා ශාලාව පූජා කරනකොටම ඔහු එන්නේ විමාන පහළ වෙලා. එහෙම විමාන පහළ වුණාට පස්සේ මරණාසන්න වෙනකොට පින් කරගත්ත අයගේ විමාන පේනවා. ඒවට ධර්මී කියන්නේ ගති නිමිති පහල වෙනවා කියලා. උභහල ඇති සමහරුන්ට දිවිගුප්පේනක් වෙන මරණාසන්න කාලේ. සමහරුන්ට දිව්‍ය රත පේනයි. සමහරුන්ට පේනවා හත්තනම් පාට දිව්‍ය විමාන පේනවා. දැන් ඔබ දුටු රජිරෝ ගැන කොහොමද අහලා තියෙන්නේ? දුටු ගැම මතු බුදු වෙනයි මිත්‍රි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණත් සම්පදවිය ප්‍රාර්ථනා කරන කෙනා. අසංකේය කුත් කල්පලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන යන බෝධිසත්වයා. දෙව්ලොවින් පහළට ආවි මහා සෑයවල් හතර රතේ සීසන්තල ගෞතම බුදු සාසනේ බබලවලා පාරමී පුරා ගන්න පහළට දුටු කැමොන වන්දිරෝ රුවන්වැලි මහා සෑයි දෝණියක් වහන්සේලා temp කරලා හතරස් කොටුවේ වැඩත් ඉවර කරලා ධාතු ගර්භේ වැඩත් ඉවර කරලා කොත් කැරැල්ල බැඳගෙන යන්ති සමัย මරණාසන්න වුණේ. දැන් කොත් කැරැල්ල ටිකක් බැඳගෙන යනකොට මරණාසන්න වුණා. දිගා මඩුල්ල හිදී තිස්ස කුමාරයා ව අනුරාධපුරයේද කැඳවලා රජකම දුන්නා. දීලා කිව්වා මලනුවණි මගේ අසනීප ගැන නම් පසුතැවෙන්නේ පාටියෝ. මගේ හුස්ම ටික යන්න පෙර අනි මේ මහා සෑය වැඩ ඉවර කළා මට දෙන්න සමස්ත පම්ම්ල් දීතිය. අයියන්ගේ බය වෙන්නේ පහ තියලා සද්දා තිස්ස රජුගේ ඉක්මනට චෛත්‍ය වැඩ පටන් ගත්තා. 13 හතර යනකොට රාජකීය වෛද්‍යවරු තියා සිටියා රජුගේ සත්වෙ ඉන්න චෛත්‍ය වැඩ ඉවර කරනකම් ඉන්න එකක් අන්තිමට මොකද කරේ දීනඟ දිනහල්ලා කොත් කරල්ල වටේට දී කියලා දැම්බා. සුදුරේදී දිනහල් කොත්කරල්ල වටේ සුදුරේදී එතුව කියන අන්තිම ටික මවල හැතුවා. හදලා ගිහින් ලුටුගමු රජුවන්ට ගිහිල්ලා වැදලා කිවරක් අයියන්ගේ මහා සෑය වැඩ අවසానයි කිය. රජුවන්ට ගන්න බැ ඇදී ගල් සාදු කාරු දීලා කිව්වම මේ මා උස්ස බින පළයලා කිව්වා. ඇඳ පිටින්ම උස්ස ගත්තා කියන කොට සුදු සුදුවට චෛත්‍ය බබලන සාදු කාරු චෛත්‍ය වන්දනා කරා මළුවට උත්සං ආවට පස්සේ කිවහනේ දරුවනි මහා ප්‍රදක්ෂිනා කරෝ පල්ලාටි ওই චෛත්‍ය වටේට. ඇද පිටිම උස්සගෙන චෛත්‍ය වටේට කන්දියක්. මළුවේ කෙළවරකින් තියද්දි ඈතින් පේනවා දිව්‍ය විමානයක් වගේ නව මහල් තෝයගයක් කළ සංඝයාට පූජා කරලා ලෝවා මහාපාල. ඒ උභහල ඇති අමාත්‍යවරේ දුරගෙන ගිහිල්ලා තිම්පොත කියලා හනලා තිම්පොත කියවන්න පටන් ගත්තා. දුඩුගෙන රජු වංගේ තිම්පොත කියවනකොට මහරහතන් වහන්සේ ලහසින් ඇවිල්ලා පිළික් කියනවා. එතකොට රජු වන්ට පේනවා කියන වහන්සේ දිව්‍ය රත්හයක්. දෙවියන් මහසින් පිළිලා දිව්‍ය රතවලින් අඩ ගහන රජතුමා අපේ දිව්‍ය ලෝකෙකදී. නෑ නෑ රජු යම් අපේ දිව්‍ය ලෝකෙක. අනේ රජු යම් කෙන අපේ ලෝක හයම දවිවලු තමුත් තමන්ගේ දීවියලෝොට අන්ඩ ගහගෙනයන්න හොන්න බලන්න පින්තර ගත්ත කලා ගෙනියන්න පොර අනුව දවියන් ප දැම් මහරහතන් වහන්සලා පිරි කියයක් රජජර අතින් කිව පොත් කම ඉන්නකිව මට පිරිිත්තිි හන්නද කාට කියන්න දෙවිග වටේ හිට යි රජ්ජුරෝ දිහා බලාගෙන හිට පය හිතුවා අන ති කරලා මරණ සන්න මේ අප පය මේ පිලි කියන්නේ පාතිලදෝය අපෝහල් ගන්න. සිහිමුලා වුණා නේද කියලා සමහරු සැක කළා. එතකොට ඉතන වැද පිටිය ඉදිරියෙම තේර පුත්ථාවි මහරහතන් වහන්සේ. අර දසමහා යෝධයන් අතර කිනේ පස්සිට ඇවිදිලා රහත් වුණා. උන්වහන්සේ අදිස්ථාන කළ බැලුවා රජුරුව ගැන බොහෝ දෙනෙක් වැරදි දේවල් හිතන. ඉක්මනට මල් හයක් පිළිගෙන අදිස්ථාන කළහසට විසි කෙරෙව්වා. දිවිය රතවල වෙන වෙනම දැවටිවා කියලා මල් මාලා 6 අහසට විසිරා. මේ මල් මාලා 6 මහසක පන නැගලා දිවිය රතවල වෙන වෙනම දැවටුණා. දැන් මිනිස්සුන්ට අහස දිහා බලද්දි දෙවියන් පේන්නේ නැහැ, දිවිය රතේ පේන්නේ නැහැ. හැබැයි අහසේ ඉඳලා තියෙන මල් මාලා වෙන මිනිස්සු සාදුකාරවුන්නා කියන අනේ අපේ රාජ්‍යෝ එක්ක යන දෙවියෝ උර වැඩිලා කියලා මිනිස්සු සාදුකාරවුන්නා එතකොට අපිට පේනෝ පින් කරගත් කෙනාට මරණ මන්චකේ දෙවියන් පේනෝ බුද්ධ දේශනාවේ කියනවා සවැක්කෝර හිතයක්ිනෝ ධම්මික සිටුවරයකල සිටුවරේ. ඔහු මරණාසන්න වෙනකොට දෙවියන් අහසේ පිරීලා අඳගෙනවා කියනවා. අපේ දිව්‍ය ලෝකිකයන් අපේ දිව්‍ය ලෝකිකයන්ද දෙවියන් අඳගෙනවා. ඒ නිසා පින්තුමි පුළුවන් තරම් පින් මරණ මන්චකේ අසරණ වෙන්නේ නැහැ පින් කරුණු පහක් මතක තියාගන්න කීටි සුගතිය කරේ උපදින්න නම් පළවෙනිම දේ තමයි සද්ධාව හොඳට පුඳුරුවන් ගැන සද්ධාාවක් තියෙන තරම් බුදු ගුණම හිතන්න ධර්මී ගුණ හිතන්න සංඝ ගුණ හිතන්න සුගතිය නම් පළවෙනිම දේ සද්ධාව දෙවනි කාරණේ ඔබේ හිතට එකඳව ಅಲංකව සීල් රැකෙන බරෝ ඔබ අසරණ වෙනවා මයි ඔබම කරපු දේවල් ඔබට චිත්තපටි වගේ හිතට බලවත් වෙනවා මරණ මංජකේ. ඒ නිසා හිතට එකඟව අවංකව සීල රැකිය යුතුයි. තුන්වැනි කාරණේ තමයි සුතවත් වීම. බනහන්. දහම් දැනුම ඇති කරගන්න. දවසකට එක බණ දෙකක් හරි අහන්න නිසා දහම් දැනුම ඇති කරගන්න. සුතවත් බව. බනෝත්පත් කියවන ධර්මයට ආසකරන ධම්මකාමෝ බවන් හෝති ධම්මවිසි පරාමෝ. ධර්මීය ආසකරන කෙනා දවසින් දවස ධර්මයේ තුළු දිනුනේ ධර්මීය බැන බරායි නැයි දවසින් දවස පිරිනාකෙ නිල අංකසරම වේ. එනිසා අපිට මොන ප්‍රශ්න දැන් මේ හැමෝටම ප්‍රශ්න නැති ජීවිතෙ අපි කාටත් ප්‍රශ්න කියන දෙවල වල ප්‍රශ්න ඇති ජීවත් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න ඇති ප්‍රශ්න ඇති ආර්ථික ඇති ඉන්න දෙවල දර වල කොයම් මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් ලෝකේ වටිනාම දේ අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ලෝකේ කාටවත් නැති වටිනාම සම්පත් අපිට තියෙනවා. ධාතුන් වහන්සේලා මේ තරම් අද වැඩ දින රටක් ලෝකේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය පෙර පිනකට අපි කුඹේට කතපුඤ්ඤතා පෙර පින ඇතිබව. පතිරූප දේශ වාසෝච කුඹේට කතපුඤ්ඤ පෙර පිනක් නිසා තමයි අතිරෝක දේක එකදුෂ ඒනිසා මේ ලැඩෙ අවස්ථාවෙන් උපකරම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නන් වහන්ස ගන්න බණමහන් පින් කරක් ඊල මේට තමයි ්‍යාග සම්පත්ති ඔබේ ශක්ති පමණින් පින් දේවල් ඔබට කරන්න දැරිය හැබයි ඔගට පුළුවන් හැටියට පින් ඔබට පුළු පුළුවන් හැටියට දන්දී අනුන්ට උදෞතකාර කරන්න පින්කම් කරන්න ඒ කරන පින සිහි කරලා සිහි කරලා බලවත් දැන් මම මගේ පැවිදි ජීවිතය තුළ මම දැන් දවස් 10කට හදලා තියෙනවා. බණ කියලා මට ලැබෙන එකේ තරම් දුක්පත් මායේ තොරතොර ජීවත් වෙනවා. ක්‍රෝධ කුතු 2600 දාන බීලා තියෙන ආබාධිතයි. ඊට කොට සාමී වහන්සේලාය අද වෙනක අරිස කවතිීප නම ඇතුු කර බැ සාමීම වහන්සල තිස් පස් මස්ථමනන්න එකක් තැම්ම වේ‍ය සාමී වහන්සල දාහට නමක් වන එ එක තැන මලළමුත්්‍ර කරද ඊ එකක නමක් අපත්වෙලා ී ආදහනය ක එතකද කාත් කවුරුත් නැති කාම දුුරුර ගෙනල් ලා සලකම් නැත්නන් ඕන කැනකින් අප භාරගෙන අපවත් දෙනකම් සියරුදවල් මගේ ලියදනය කර අපමත් වනත් මගේ ලියදනම ආදාානය කර ඒ වගේ අපේ ජීවිතේ අපි බනවිතරක් කියලා නිකන් ඉන්නේ පුළුවන් තරම් පින් කරගන්න. මොකද මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව ආයි අපිට ලැබෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ඔබට පුළුවන් හැටිද මට පුළුවන් මං කරමු. ඔබට පුළුවන් හැටියට අඩු ගානේ Tamangeපත්පෙන් කොටසක් සපේකුට හරි පුළුවන් ඒක කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මහණෙනි උයා පියා කප්පීදුල් වාදන පිට හොදලා හිතන්න කියනවා. මේ දුල් වතුර ටික මහ පොළවේ ඉන්න પ્રાණීયකට ආහාරයක් වේවා කියලා ඉතින්. ඒකක් දාන මේ පිනක්. කාට හරි පිනක් කරගන්න පුළුවන් වෙලාවෙ පුළුවන් තරම් කාට හරි උදව්වක් උපකාරයක් කළා පින් දැක්ර. ඒ නිසා පින තමයි අපිව රැකගන්නේ. පිනෙන් තමයි අපිට මිනිස් ජීවිතේ පිනෙන් තමයි අපිට බුද්ධ ශාසනේ මුණ නිවන් දක්ිනක් පින දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේම බණ හැමුවත් හැමෝම නිවන් දැක්කද? නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මහනිමි සසල පින් කරගත්ත කෙනා හිමාල කන්ද යොදුන් ගනන් ඈතට පේනවා වගේ බුදු ඇසට පේනවා කියලා. නිවන් දකින පින නැති කෙනා අන්ධකාරي වැටින ඊතලේ වගේ පේන්නේ නැතින ළඟ හිටියත් පේන්නේ නැහැ. දැන් අර வீරුවනෙට එහා පැත්තේ තුන්දසූකරික හිටියත් හැබැයි යදුන් ගමන් ඈත හිටපු අය හොයාගෙන ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දැසුවා. පින් ඇති කෙනා හොයාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟටම ගිහිල්ලා ඒ ඇයිද දහම් දැසන්නේ. ඒ නිසා නිවන් දකින්න බින තියෙනවා. ධර්ම අරමුණු කරගෙන පින් කරන්නේ. ඊළඟට තමයි ප්‍රඥාව. ඉන්න ගමන් බුතන් මේ සාමීත්‍යයි කනානිත්‍යයි නාසය අනිත්‍යයි කunu වෙන ශරීරයක් අපිට තියෙන්නේ. මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතු වලින් හැටගත්ත ශරීරයක් තියෙන මේව ගැන හිතන්න. අන්න හිම හිතනකොට කාලයක් යනකොට ගැඹුරු ධර්මයේ නුවණින් විමසනකොට ඊවත් චිත්ත පිට වැටෙන්න ගන්නවා. ප්‍රඥාවව දියුණු කරගන්න මහන්සියක් ගන්නවා. ඒ නිසා සුගතී යන්න පුරුදු කරා. සස්තා සීල සුත ත්‍යාග පච්චා. ඊවත් ඔය සේක බල දරුණ පුරුදු කරගන්න. ඔබබටටම මේ කරුණු පහපුොරුදු කරගත් අහගත යෙනෙ දැම්මම් මන්න සුදති. මම නම් හොදට පින් කරගත්තෙ මං හොදට සිර සැක මං හොදට බණහාප කෙනෙ. මං හොදට ගම් පිින්කාං කරගත්තා මං භාවනා කරගත්තා. මන්නම් මනුස්තලෝතින් යමක් කරගත්තා කියලා තමන්ට තමට හිතෙන් නැන්ද මෙහෙම ඉඳල පොහයික් පාකල හිතෙන් නැද නිකන් උව කියවලුලේ ඉන්නකොට එහෙම අහන්නයිද? කට්ටියකෙ ඉතර කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්නකොට මන්පි මෙහෙම ඉඳලා කොහි යයිද අක්මා කියලා අහන්නත් ඕන. අද අදනිකන් කීවට ගිහින් අහන්න බලන්න. div div div div div div div div div div div div div div div div div div අපි ඉතින් මෙහෙම මේ විදිහට ජීවත් වෙලා කාලා දීලා මෙහෙම ඉඳලා හදිසියේවත් ලැබුණොත් කොහේ යයිද අපාව කියලා නිකන් අහන්න මොනවද දෙන උත්තර කියලා එහිමයි ඉන්නවා එතකොට සමහරු ඉන්නවා මෙහිමයි අනිත් ඉන්න කල්බීලා ඉන්න ඕන එකේ කෙච්චදි එහිමයි නැද්ද එහිමයිවත් ඉන්නවා ඉන්න කල්බීලා ඉන්න ඕන එකේ කුඩාට කමක් නැහැ එහිමයි සමහරු කියන ওই වැඩක් නැහැ හිතේ තමයි එහිමයි නැද්ද එහිම කොටසකුත් ඉන්නවා ඔයාතර ඉන්නකොටසක් සද්ධාව දියුණු කරපො සිල් රැකක බල භවනා කරපො සින් කරපොල් ඒ ආයක හිතෙනවා මමනම් දැන් වැරුණ සුරතිය කොයි වෙලේ ආගින් ඔබට වැදියේ මම ගිලන් ආරාමයේ දැන් හතරවක් අපවත් වුණා තව ගිය පිරිසක් මගේ ඉස්සරහා පණ කිහිල්ල සමහර මරණාසන විත්ති විලේ අමාරු විලේ මට පුළුවන් නම් කීයටාන් කෑ එකද දෙකට හරි මං යනවා. සමහර කතා කළේවානේ හාන්දුරුනේ අම්මත අමාරු උගවන්စီ ඇවිල්ලා කොහොම හරි විත පිට වන්නට කිව්වා. බිවිණි යක්ති පොත්ේලා අවශ්‍ය අපි කිරිකියක්ති පණකියයි ඉන්නේ. ධර්මී යක්ති පණයදල කණ හැබැයි හතට මතක තියාගන්න ආලියක් සබ්දා ශීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා වඩතු අය අපි දැකලා තියෙන අපේ අසිරි පිට බොහෝම සතුටෙන් වැඩගෙන කණයලා ඉන්න. ඒ අය පුදුම සතුටෙන් අන්තිම මොහොත hina වීගෙන සුගතිය ගැන කියනවා දෙවියන් පේනවා කියන මන්නන් සුගතිය කියලා කණයලා ඉන්න. ඒක අම්මගිනේ කනසියා. ඒ අම්මා දරුවන්ටත් කියව දරුවෝ නිබල හොදට ටින් කරගෙන ඉන්නා. බලකට බුදු සරණයි කියලා ඊම බෙල්ල පැත්තකට ගානවා. එතකොට බලන්න ධර්මයේ දිනු කරගත්ත කෙනාගේ සබහන. හැබැයි ධර්මයේ වඩලා නැත්නම් අන්ත අසරයි දහාපේ වන්නේ. ඒ නිසා ධර්මයේ දිනු ධර්ම දේශනාවේදී මුලින්ම කියපු කරුණ පිටොකට මතක තියාගන්න. සාරාංශයක් මතක තියාගන්න මේ විදිහට. අපේ රටේ අවුරුදු 2500 ගානක බුද්ධාශ්‍රමය ගැන අපි කතා කරත් විඨින් විතර සතුරු උපක්‍රම එක්ක විනාශ වෙවි අන්තන් රෝහලෙන් බේරි බේරි අහාක අපිට තියෙනවා. ඔබ අහලා ඇති බැමිණ ඉතිහාසය කාලේ වෙනකොට ආමුදුරව රූපවාහන මරාගෙන බිලස් කාපු මිනිස්සු හිටියා කෙන අපේ රටේ. සිටුනු පහුවි 12000ක් දානි නැතු පිරිනවන් පැය විස්ස මහ රහම 12000 වික්ෂූන් දානය ලැබු පිළිිනවට අවුරුදු 12ක නියෝගයක් ඊට පස්සේ ඔබහලදී රාජසිංහ රජුගේ කපල කොටල වික්ෂූන් තහසලා මරන්න අනකර මෙහෙර විහාරු දිනිතිවා ගණින්නාහසලා බිවික් යකටුණා කියලා ආරෙ ඊට පස්සේ පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි ආශ්‍රම nei එකේ අපිට අදමේ ධර්මයේ මතුවේන අවුරුදු 40 පස්සේ ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න බුදුන් තරම් 50 වහන් ධර්මයේ මහා කරුණ පහක් පියුනු කරගත් ඒ තමයි සද්ධාව සීලවන්තකම දහම් දැනුම ත්‍යාග සම්පත්තිය පක්ක ඔය කරුණ පහ වඩන බුදු ජානන් වහන්සේට ඉන්නනවා සබ්දා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා වඩතකිනා Most පොතන කොයි speech hundreds of people සුගති check out the window in their셨phen Melindaстве … Bandai Sattva IRA No one will. şöyle was one of our features in this video� voltar. And, you might still talk nothing but the client will know about all the hobbies. Is the creator of the ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් අපි රැස්කරගත් සියලු කින සියලු දෙවියන් තනුමෝදන් කරවු දෙවියෝ සාදුකාර දිවිමේ පිණිමෝදන් වෙත්වා දෙවියන්ගේ දිවි assets ඉසුරු වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝ තුන් නිවනට පත් වේවා දෙවියන්ගේ පතන් අකනිත බඹලෝ දක්වා සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාද ඔබ හැම දෙනාට මත් සැලසේවාල්‍යාශ. මේ උතුම් ධර්මදේශනාවේ මූලික මරමුණ බවට පත් වනේ විහාරස්ථානය නායක මහින් පාණන් වහන්සේ පූජනීය ඇකිනිය කල බංගල වහන්සේගේ තිස් වෙනි ජන්ඩදිනයයදෙන දෙදස් දහටී මාර්ක විසිහතර වෙෙන දිනට යෙදීම වෙනුවෙන්. උන්හන්සේ සිටකන සාසනික කටයුතු ඉන්නෙ උන්හන්සේගේ ආශිර්වාද ලැබීමයි මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ වෙනේ. ඉතින් අද විශාල පිරිසක් දසදහස් සංඛ්‍යාවක් සැදහැවතුන් එකතු වෙලා මේ බණහල අපි හැමදෙනාම උන්හන්සේට ආශිර්වාද කරලා ඔබට මේ බණ ටික අහන්න පින්කම සම්විධානය ඉදේ වහන්සේගේ ඇතුලේ කියලා මංගලහාඳුනන වහන්සේගේ උපන්දීනිය වෙනුවෙන් උන්හන්සේ නිරුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් 1 ខṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅ rigor, 1 ខṅṅṅṅṅṅṅ තව තවත් දියුණු කරගෙන if those were ещё butkilful නිවන් transcendent guellame of the spiritual path. qi වේවා are millet, qi larki, larki, magha dhe, rar c voce mil fo �maв, sTh dreams sun, rar criti tra sere නායක මාහිමියෝ පානන් වහන්සේලා ඇතළු විහාරස්ථාන වැඩ සිටින සියලුම සාමී වහන්සේලා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා උන්හන්සේලා සිදු කරන ශාසනික කටයුතු සමතවත් දියුණු කරගෙන උන්හන්සේලා ආචාර්තනීය බෝධිපති උතුුන් නිවන් අවබෝධයෙන්ම මේ සියලු පින උපකාර දීවා වේවා පිලාශිවාද ඔබ හැම දිනා නමිනිය පරිලවකියේ සියලුම තම තමන් සෙහිපත් කරගන්න. මිය පරිලවකියේ ඥාතිින්ගේ පරිලව ජීවිත සත්වත් වේවා, සූපත් වේවා, මහමහා සසර ධර්ම දේශනාව සංවිධානය කළ කෝසල වීරතුග මහත්මයා එතුමා සඳහන් කළේනවා ඔබ දන්නවා මම මේ වෙනකොට පක්කුල මහා සෑය ගමයි. විශාලයි චෛත්‍යයක් ඉදි කරන මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය වෙන වෙන. ඒ චෛත්‍යයට අට පිළිතර 100ක් පෝජා කරන විෘත කරන දවසේ එතුමාගේ අරමුණක් බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කෝසල නීරතු මහත්මා නිරුක්කේවා නිරෝධි වේවා ඔබ හැම දිනකටම ධර්ම සංවිධානය කරසු එතුමන්ගේ ආපස් ආර්ථනාවන් ඊශ්වරේවා ලෞකික ලෝකෝත්තර දිනුවම සලසේවා කුතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිහිටම මේ කරන සියලු පින් එතුමන්ට පාරමිතාවක් හැටියෙදම මේ පින උපකාර වේවා වේවා තුලාශිරවාද කර බෞද්ධ ආරෝපණයේ උසීමේ ධර්මිය ඔබ ශ්‍රවණය කර විශේෂයෙන් බෞද්ධ ආරෝපණයේ බුදු දීමේ දරණාගම කුසල ධම්ම නායක මාහිම් පානන් වහන්සේට අපි ආශිර්වාද කරමු. උන්හන්සේ ටිකක් රෝගාතුර වෙලා ඉන්නේ. උන්හන්සේ නිරෝගී වේවා, නිරෝධී වේවා, ස්වොපත් වේවා, උන්හන්සේට දීර්ඝායු සම්පත්ියම ලැබේවී කියලා අපි ආශිර්වාද කරමු. පිහිට රැකෙන්න තුරු වගේ ආශිර්වාදේ මඟ සැලසේවා. ගන්න හිඳන කුස්මරල්ලා පාසා, තබන තබන පියවර පාසා දුනුරුම් යන අන්ත ආශිර්වාද රැකවෙන සලසේවා හැම දිනාත මුතුන් වූ ධර්මාවෝ බෝධි මේ සියලු පීඩ උපකාර වේවා වේවා වේවා සිනාශිවාරෝග්ය සම්පත්ති සද්ද සම්පත්ති මේ විච සම්පත්ති මෙනාදී සමිත්‍යතු හමදන නම නිරුක් වේවා නිරෝධ වේවා සෝපස් වේවා සෝපස් වේවා සෝපස් වේවා හැමදෙනා දෙම පිළවන් සරණ. 떼ව සරණයි. මෙම සාර්ථක කර ගැනීමට උරුදුංග පලා හාරස් ථනව ලොක හාමුදුරුවන් වහන්සේ තුර හාහ සංගාත්මයට මේ අස්ථාධ පුුණ ාන මෝදන ගෙන නවා ඒවගේ රබක් පොලීසියේ පොලි ස් ානාධි පතිතුමා තුළු රි තුමිය ඇසළු කාාර මන්ඩලයට රබක්කන ප්‍රාදේශ ලේකම් කාරයාල ලේකම්තුමාන් සහකාර ලේකම් ඇතුළු කාරරි මණ්ඩලට පින් ල ඩක් ඇගලුම් ඇතනයේේ වන් ඇතුළු කාාරි මන්ඩලේට ඩුගම එක්ස වීවි උපාලි මහතා ඇතුළු. ර මංගලයට ්‍රමුවන ඩිපෝ ආධික අර්තමමායඇතුරු කාර වන්දලයට ්‍රබොක් කන පෞද්ගලික බස් සංගමයේ සහරමා ඇතුරු හර මංගලයට බුද්ධි අධ්‍යාපඩා එතනේ හමන්කු ගවීනයන්ගේ මල්කීඩා සංගමයට ්‍රබක්kanaන ්‍ර්‍යාපාරික මිතුරු සංසාධයට රබොක්kanaන සිටි සංවිධානයට පන්නවල පින්න ලන්ද කෝටලයට බෞද්ධ රූපාණසි දහා සහගන් විදුරෙස ඳහ මාත්‍ය ග්‍රහය ලබාදුග අරස්ථ උපාසක සමිතියට කිරු ගුවන් විදුලියේ දැශනීන් ප්‍රචාණ අනුත් ්‍රහය ලබාදුන් මංගුල මහතාට සජර් කේටී සාහිතනයයක් රංගල පුෂ්වක්මාර මහතාට ප්‍රිලංස අදුවන් න මුදාවේ සිදත් මහතාට කැටවල ආයගේ කරුණාරත්ම ගයන දිසානායක ඇතුළු කැටවල පිරිසට අප නනස්ථානය දායක සවවාධයකරු සභාදක්තුමා ඇතුළු සදරපේරුවේ දාය පිරිසට ගොනු පෝනු පස්කෘටියය මාස්‍රකාශ කර සිදවා. එවගේ මුත්තුම් වූ දර්දේශනා සරපකාරම සාර්ථක කර ැනීමට ශ්‍රමදායකත්තේ වාාසයක් පුරාව ටමස්කමඟ වෙහෙතුුණු එවගේ මගේ නායක හිමියන්ගේ අවා ශාසනා සහිතව සේරුකාරනා සිරු කරටු ්‍යාරස්ථානයේ විහාරවාසි බලල්ගොඩ සුමංගලනි පාරන්ට බල ගඩ මංගල සිරි පොඩි හාම රුවන්ට මංගල පොඩි delante चित्र बर सवैरा का स र सोैरा विहरास्ान्य परि මहाතා සसाමय ොन सैरा ජटक साग सविरा වැඩको में आसग सवरा लक्षित लक्षाण सैरा शानका दिधाने सैरिए ह विसानाका सैरिए राग पुष्को मार सैरा जति रागण सविरा वालाग सवरा वरी मादििका सोैरिय इदशा लाखमान सौिए शाशක्य रक्षि सोविरा यावनााने नहीं විශේෂයෙන්ම පුරෝගාමී ආර්ථිකය සර්වපකාරක සාර්ථක සතර පිරමීඩාල් ආකාරක විකාරින් මෙ ස්ථානෙන් තැවමිනීමට. එවැගේම විශේෂයෙන්ම මෙම සම්පත්